નમસ્કાર મારું નામ લખલાણી રાસી છે અને હું આજે માહિતી આપવાની અભિગમ શાળામાં સાક્ષરીય વિષયોના શિક્ષણ સાથે અનેકવિધ અભ્યાસ પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે સમૂહ પ્રાર્થના સમૂહ સફાઈ રમતગમત સ્પર્ધાઓ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય તહેવારો તેમજ વિવિધ દિવસોની ઉજવણી પડદાઓ સમાજ સેવાની પ્રવૃત્તિઓ અને સામુદાયિક જીવન જેવી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા બાળકોમાં જુદા જુદા પ્રકારના મૂલ્યો વિકસાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે આપણે બધા શિક્ષણની તાલીમ લઈ રહ્યા છે તો આપણે પણ આ બધા પ્રયત્નો કરીએ છીએ બાળકોમાં મૂલ્ય વિકાસ માટે તેને મૂલ્ય શિક્ષણ આપવાની પરોક્ષ રીત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે બાળકોમાં મૂલ્યોનું સિંચન કરવા માટેની કોઈ અસરકારક રીત હોય તો તે પરોક્ષ ખૂબ જ સારી છે પરિણામે બાળકો સ્વાભાવિક રીતે સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા શીખેલા મૂલ્યોનું પોતાના જીવનમાં આચરણ કરે છે સમૂહ પ્રાર્થના સમૂહ પ્રાર્થના એ શાળાનો નિત્યક્રમ છે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણે સ્કૂલે સૌ પ્રથમ આપણે સમૂહ દ્વારા શિક્ષણ કાર્યની શરૂઆત થાય છે સમૂહ દ્વારા શાળામાં આધ્યાત્મિકતાનું વાસ્તવિક વાતાવરણ સર્જવામાં આવે છે પરિણામે બાળકોમાં આધ્યાત્મિક મૂલ્યો જેવા કે ઈશ્વર પ્રત્યેનો પ્રેમ શ્રદ્ધા પવિત્રતા અહિંસા સત્ય મૂલ્યો નો વિકાસ કરી શકાય છે સમૂહ સફાઈ સમૂહ સફાઈ શાળામાં યોજવામાં આવતી સમૂહ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા બાળકો સ્વચ્છતા અને આરોગ્ય સંબંધી મૂલ્યો विकसाव शक्य बात जीवन में सफाई महत्व समझे शारीरिक स्वच्छता की सबनता के स्वच्छता प्रभुता की भावना विकसा जीवन में आचरण करे जेनाथ्य समझन निर्माण करता योगदान आप सकते આવા સમાજના નિર્માણ માટે સમૂહ સફાઈ એક ઉપયોગી મૂલ્ય ગણી શકાય તો આપણે બધાને આ મૂલ્ય જે છે સમૂહ સફાઈનું તે આપણા બાળકોમાં આવે તેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ રમત ગમત તો રમતગમત છે તે ખૂબ જ એક સારું પરિબળ છે આપણા શિક્ષણને વધારે અસરકારક બનાવવા માટે તો આપણે મૂલ્ય શિક્ષણમાં રમતગમત કઈ રીતના ઉપયોગી થશે તેના વિશે આગળ જોઈએ રમતગમત એ બાળકોને પ્રિય સહભ્યાસિક પ્રવૃત્તિ છે રમતગમતમાં બાળકો ઉત્સાહથી ભાગ લેતા હોય છે આ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા બાળકોમાં ખેલદીલી પરસ્પર સહયોગ સત્યનિષ્ઠા શારીરિક સ્વાસ્થ્યની સભાનતા નૈતિકતા ત્યાગની ભાવના આજ્ઞા અહિંસા સાહસ ધૈર્ય અને નિડરતા જેવા મૂલ્યોનું રમતગમત મેક્સિમમ વધારો થાય તેવા પ્રયત્નો કરીશું એના પછી આપણે જોઈએ તો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો તો આપણે શાળામાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો ઉજવણી કરતા જોઈએ છે બાળકોમાં આપણા શાશ્વત મૂલ્યોને ઉજાગર કરવાના હેતુથી શાળામાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે તેનાથી બાળકોમાં સાંસ્કૃતિક વારસાનું જતન અને સંવર્ધન સંસ્કૃતિના આદર્શો અને આપણા શાશ્વત મૂલ્યો જેવા કે સત્ય અહિંસા પ્રેમ સદાચાર આદર સત્કાર અને માન સન્માન જેવા મૂલ્યોનો વિકાસ થાય છે શાળામાં આપણા સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય તહેવારો જેવા કે રક્ષાબંધન ભાઈ બીજ ધૂળેટી દિવસ અને પ્રજાસત્તાક દિવસ જેવા તહેવારોનો ઉત્સાહભેર ઉજવવામાં આવે છે આ ઉપરાંત આપણા સંત પુરુષોના જન્મજયંતિ પુણ્યતિથી પર્યાવરણ દિવસ દિવસ દિવસોની ઉજવણી કરવામાં આવે છે જેનાથી બાળકોમાં સામાજિક મૂલ્યો રાષ્ટ્રીય મૂલ્યો ધાર્મિક નૈતિક મૂલ્યો અને પર્યાવરણ સંબંધી અનેક મૂલ્યોનું શિક્ષણ થાય છે તેના પછી છે વક્તૃત્વ સ્પર્ધા અને લેખન સ્પર્ધા શાળામાં જુદા જુદા વિષય સંબંધિત વક્તૃત્વ અને લેખન સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે અભિનય કલા જેવા મૂલ્યોનો વિકાસ થાય છે અને વક્તૃત્વ અને લેખન સ્પર્ધા દ્વારા આપણે તેનામાં મૂલ્યો સિંચન કરી શકીએ સમાજ સેવાની પ્રવૃત્તિઓ બાળકોમાં સામાજિકતા તેમજ સમાજ સેવાની ભાવ નાનો વિકાસ કરવા હેતુથી ગ્રામ સેવા ગ્રામ સફાઈ આપત્તિગ્રસ્તનું સેવા દિન દુખિયાની સેવા અને જરૂરિયાતમંદની સેવા જેવી સમાજ સેવાની પ્રવૃત્તિઓનું શાળા દ્વારા આયોજન કરવામાં આવે છે તેનાથી બાળકોમાં સેવાનો ભાવ કરુણા સહાનુભૂતિ પૃચ્છાનો ભાવ સહકાર પરોપકાર દયાનો ભાવ અને સામાજિક ઋણ અદા કરવાની નિષ્ઠા જેવા અનેક મૂલ્યો વિકાસ થાય છે તો પ્રવૃત્તિ છે તેનાથી પણ સમુદાય શાળા દ્વારા સમૂહ ભોજન પ્રવાસ પર્યટન ગ્રામ શિબિરો વન ભોજન જેવી સામુદાયિક જીવનની પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા બાળકોમાં સામુદાયિક જીવન માટે આવશ્યક મૂલ્યો જેવા કે સમૂહ ભાવના સહકાર પરસ્પર સહાય એકબીજાના દુખમાં સહભાગી બનવું લોકશાહી ત્યાગની ભાવના અને મૂલ્ય શીખવવાના અભિગમ સંકલિત અભ્યાસક્રમ દ્વારા બાળકોના પાયાના કૌશલ્યો વિષય વસ્તુ અને ઉચ્ચ કક્ષાની વિચારણા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકાય છે સંકલિત અભ્યાસક્રમ દ્વારા બાળકોને આજીવન અને અધ્યયન અને પ્રોત્સાહન મૂલ્યો આપી શકાય છે વિદ્યાર્થીઓ કોઈ મુખ્ય વિચાર અને અર્થપૂર્ણ સંકલ્પના બનાવવાના મૂલ્યોનો વિકાસ કરે છે વિદ્યાર્થીઓ શીખેલા કૌશલ્ય અને ઉપયોગ કરવાના મૂલ્યો કેળવે છે એટલે આ સંકલિત અભ્યાસક્રમ દ્વારા આપણે કોઈ એક મૂલ્ય નહીં પણ સમગ્ર આપણે આવરી લેવામાં આવે છે વિદ્યાર્થીઓ વાસ્તવિક જીવન ભાગીદારી દાખવે તે માટે પ્રો પ્રોત્સાહિત કરાય છે વિદ્યાર્થીઓ ધ્યાન ખેંચી પ્રેરણા આપવામાં આવે છે વિદ્યાર્થીઓમાં વિષય વસ્તુનું ઊંડાણ પૂર્વક મૂલ્ય વિકસાવવામાં આવે છે એટલે કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો તે કઈ રીતના થાય છે અને તે પાછળનું કારણ એ જાણવાની એનામાં જિજ્ઞાસાવૃત્તિ થાય છે એટલે આપણે કહી શકીએ કે વિષય વસ્તુનું ઊંડાણપૂર્વક જ્ઞાન તે મૂલ્ય શિક્ષણ દ્વારા મેળવે છે વિદ્યાર્થીઓમાં વલણ કૌશલ્ય અને જ્ઞાન નવા વિકાસ કરવાના વિવિધ અનુભવ આપવામાં આવે છે અને તેમને વિવિધ જોડાણ કરવામાં મદદ કરે છે સંકલિત અભ્યાસક્રમ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં વલણ વિકસાવવામાં આવે છે એટલે આ સંકલિત અભ્યાસક્રમ છે તે વિદ્યાર્થીઓમાં સહકારાત્મક વલણ અને નવા કાર્યો કરવાની પ્રેરણા આપે છે થેન્ક યુ